ہو کہ کرم نوازی اور اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ہماری زندگی میں جمعت المبارک اور خاص کر رمضان المبارک کا پہلا جمعہ نصیب فرمایا یقیناً یہ بہت بڑی سعادتوں والی برکتوں والی رفعتوں والی گھڑیاں ہے اس میں جتنا عبادتیں کی جائیں جتنا ریاضتیں کی جائیں وہ کم ہے قرآن مجید میں اللہ رب الز ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایلّہ زینہ آمن کتبہ علیہ کم اے ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے کما کتبہ عل اللہ زینہ من قبلكم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم اللہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تاکہ تم متقی ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ تو عزیزہ محترم روزے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوتے تھے اور ہمارے اوپر بھی فرض ہے اب یہ روزے کا مطلب جو ہے یہ ہے رک جانا ٹھہر جانا اپنے آپ کو روکے رکھنا روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ہمارا جو روزہ ہے بھوک برداشت کرنا پیاس برداشت کرنا سارا دن اپنے آپ کو کھانے پینے والی چیزوں سے اپنی بیوی سے روکے رکھنا یہ روزہ ہے اور صرف یہاں تک نہیں آگے اللہ نے نشاد فرمائنا کہ لا اللہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اب جب ہم صبح روزہ رکھتے گئے اس کے بعد ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے ہم جہاں مرضی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم پانی پینے لگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں بھائی میرا روزہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم پانی نہیں پیتے ہم کھانا نہیں کھاتے کیا ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو صرف روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف اور صرف کھانے پینے والی چیزوں سے روک کے رکھنا ہے بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں اور اس کے علاوہ بھی روزے کی حالت میں بھی آپ نے اپنے آپ کو چغلی غیبت اور اپنی آنکھوں کے گناہوں سے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اور کس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر ہم رمضان میں روزہ رکھ کے باہر نکلتے ہیں تو اگر ہماری نظر کسی غیر محرم پر پڑ جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی اللہ دیکھ رہا ہے اگر ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں روزے کی حالت میں تو ہم دل میں کیا خیال کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر ہم ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو جو اللہ ہمیں رمضان شریف میں دیکھ رہا ہے وہی وہ اللہ ہمیں غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے جو اللہ رمضان المبارک میں ہمیں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک دانشور نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی اس نے لکھا کہ اپنی زندگی کو رمضان رمضان المبارک کی طرح گزارو اپنی زندگی رمضان المبارک کی طرح گزارو تاکہ تمہاری موت جو ہے وہ عید کی طرح ہے زندگی رمضان کی طرح گزارو ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ خالی روزہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے والی چیزوں سے رو کے رکھا اور باقی آپ نے سارے کام ویسے کے ویسے کیے جو آپ پہلے کرتے تھے تو یہ روزہ نہیں ایسے روزے کی اللہ رب العزت کو قطن ضرورت نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک اللہ صلاۃۃ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے رمضان المبارک کا دن تھا تو انہوں نے مسئلہ پوچھا تو حضور پاک علیہ السلاۃ و سلام نے آگے سے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کو روزہ ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہمیں روزہ ہے تو حضور پاک علیہ صلاح و نے ارشاد فرمایا تمہیں روزہ تو نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ نہیں یار رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے ہمارا روزہ ہے حضور پاگ علیہ صلاح و نے ارشاد فرمایا ذرا یہاں پر کہہ کر کے دکھاؤ الٹی کر کے دکھاؤ تو انہوں نے الٹی کی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے منہ سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے توورتیں بڑی پریشان ہوئی تو حضور پاک علیہ ہی سلاط نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا روزہ تو تب ہی ٹوٹ گیا تھا جب تم نے اپنے بھائی کی یا اپنی بہن کی غیبت کی تھی قرآن مجید میں ہے نا کہ اگر تم اپنے سگے بہن بھائیوں کی یا کسی بھی مسلمان بھائی کی یا بہن کی غیبت کرتے ہو یا چگلی کرتے ہو تو گویا تم نے اس کا گوشت کھایا تو یہ روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لوٹوں کو خشک رکھنا ہے اپنے پیٹ کو بھوک بھوک کے ساتھ رکھنا ہے وہ یہ روزے کا مقصد نہیں ہے روزے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز سے روکے رکھنا ہے یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے روزے کی اللہ رب العزت کو بالکل ضرورت نہیں ہے جس میں صرف بھوک ہو جس میں صرف پیاس ہو اور کوئی چیز نہ ہو بلکہ ہمارا تو کام یہ بنتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ہر چیز ترک کر کے خالی اللہ کے رضا کے لیے ہر وقت سر بسجود ہوتے رہے دن حضور پاک علیہ صلاط و السلام اپنے کمرہ مبارک میں آرام فرماتے اب عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا آپ اس حدیث کی راویہ ہیں آپ ہیں کہ حضور پاک علیہ صلاح سلام میرے حضرت مبارک میں آرام فرماتے پھر اچانک ہی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور مجھ سے اجازت بھی نہیں لی عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کہیں جاتے تھے جب میرے پاس ہوتے تھے تو وقت میرا ہوتا تھا تو مجھ سے اجازت لیتے تھے کہ اے عائشہ اگر تیری اجازت ہو تو میں رب کے حضور حاضر ہو جاؤں کیونکہ یہ وقت تیرا ہے تو ہر وقت اجازت لے کے جاتے تھے لیکن آج اجازت نہیں دی آج بغیر اجازت کے چلے گئے تو میں پیچھے جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ حضور پاگ علیہ صلاحت وسلام مسجد میں بیٹھے گئے اور عبادت بھی مصروف ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب میں جاتی تھی تو حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام میرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتے تھے کہ عائشہ آئیے گئے لیکن آج عالم یہ تھا میں خود حیران تھی میں نے جا کر حضور پاک علیہ صلاحت و کو دیکھا کہ آپ عبادت میں مصروف گئے تو میں نے پیچھے سے آواز لگائی تو حضور پاک علیہ صلاحت وسلام نے آگے سے پوچھا کہ کون ہے تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ میں عائشہ تو حضور پاک علیہ و سلام نے آگے سے پھر سوال کیا کہ کون عائشہ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنگا آپ آگے سے عرض کرتی ہے کہ میں آپ کی زوجہ عائشہ کس کی زوجہ عائشہ پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عام نے پھر جواباً آگے سے ان کو بتایا حضور پاک علیہ و سلام کو کہ یا رسول اللہ صدیق کی بیٹی ابو بکر کی بیٹی عائشہ آپ کی زوجہ عائشہ آئی ہے آپ کے پاس تو کہنے لگے کہ کون عائشہ کون ابو بکر اور کون میری यह یہ باتیں سننا تھی کہ اماں عائشہ صدیق اللہ تعالیٰ عنہ خا بوجل قدموں سے واپس ہٹی اور اپنے کمرۂ مبارک میں جا کر بیٹھی اور غمگین ہے تو حضور پاکلی سلاط وسلام جب واپس آئی عبادت کر کے تو اماں عائشہ صدیق اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غمکین پایا تو پھر پوچھنے لگے عائشہ غمگین کیوں ہوتی ہے اماں عائشہ صدیکرت اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلیٰ میں کچھ اور تھا آج تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں پوچھے بغیر آپ چلے گئے تو میں نے جب آپ کے قدم کے اوپر آپ کو ڈھونڈا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ عبادت میں مصروف تھے میں نے بتایا کہ میں عائشہ ہوں تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ کون عائشہ میں نے میں نے کہ یا رسول اللہ آپ کی زوجہ آپ نے فرمایا کون سی میری زوجہ تو میں نے فرم میں نے عارضی کے یارسول اللہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ آئی ہے تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ کون سا ابو بکر تو آپ کہاں تھے کس عالم میں تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آیا ہے تو حضور پاگ علیہ صلاحت و نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یہ وقت وہ وقت تھا کہ جس میں میں اور میرا رب تھا تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا صرف میں اور میرا رب تھا تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا تو یہ حضور پاگ عصلاط و سلام نے یہ جو عمل فرمایا اس سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے گئے یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتا رکھے گئے کہ اللہ کے نیک بندو کوئی وقت ایسا رکھو جس میں صرف تم ہو اور تمہارا رب ہو تیسرا بندہ کوئی نہ ہو بہن بھائیوں کو ملنے جاتے ہیں بہن بھائیوں کو ملنے جاتے گئے رشتہ داروں کو ملنے جاتے گئے دوستوں کو ملنے جاتے گئے ہر بندے کو ہم ملنے جاتے ہیں شادیوں پہ ہم جاتے گئے تو یار ہر جگہ ہم جا رکھے گئے کیا رب کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے ہم ہر بندے کے لیے ملنے کا ٹائم ہم نکال لیتے گئے کیا رب کی بارگاہ میں آنے کا ٹائم نہیں نکال سکتے گا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ وسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ آگے سے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے چلیں یہاں تک تو بات ٹھیک تھی آگے بات اس سے بھی حیران کون تھی کہ میں جب آئی ہوں واپس تو میرا جسم جو تھا وہ بارش کے ذرات سے گیلا ہو گیا تھا میرے کپڑے تر ہو گئے تھے لیکن آپ کے اوپر تو بارش کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے تو حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جب تو گھر سے نکلی تھی تو چادر کون سی اوڑھی تھی تو معائشہ صدیق اللہ تعالیٰ نے آپ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا تامبر مبارک گھر میں رکھا ہوا تھا وہ میں نے اوڑھا اور وہ میں اوڑھ کے آئی اور آپ کو ڈھونڈ رکھی تھی تو حضور پاک علیہ ہی صلاحت نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جو میرا وہ تامبر تھا جو میری چادر تھی اس میں ہر وقت اللہ رب العزت کی باران رحمت برسی رہتی ہے جس کے قطرے تمہارے اوپر ظاہر تھے اگر حضور پاک علیہ و سلام کے ساتھ ایک چادر ایک تانبر اگر مس ہوتا گیا تو اس میں سے باران رحمت برستی رہتی ہے تو جو قرآن مجید حضور پاک علیہ و سلام پر نازل ہوا ہے اگر اس کو ہم اپنی زندگی کا شیار بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر کتنی رحمتیں برسیں گی دنیا دار کے پاس جائے نہ کچھ مانگنے کے لیے تو دنیا دار زلیل کرتا ہے پھر بعد میں دے یا نہ دے اس کی اپنی مرضی ہے دنیا دار ذلیل کرتا ہے اپنی انا کو دیکھ کر پانچ دے گا دس دے گا ذلیل زیادہ کرے گا لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے اگر نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں یہ رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی سحری جو ہے نا سحری کا وقت یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہے نا گونج گونج کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی بندہ رزق مانگنے والا ہے کوئی بندہ غمگین جو اپنے غموں سے نجات مانگتا ہو میں اس کو دوں ہے کوئی بندہ کچھ مانگنے والا جو میں اس کو عطا کروں لیکن ہم تو سوئے ہوئے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا ہم تو دنیا میں مست ہیں تو میں تو یار ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ شہری نصیب فرمائے کیونکہ جی سہری میں اٹھ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے ہیں جی وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر جب سے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا ہے جب سے ہم نے مسجد میں آنا چھوڑا گیا تب سے ذلت ہمارا مقدر بن گئی یار دل نہیں کرتا ہمارا اس بارگاہ میں آنے کا سر بس ہونے کا یار یہ رمضان المبارک میں صرف اتنا کمائیں کہ جس سے آپ رات اور دن کو کھا سکتے ہو اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں پڑھ رہا تھا اس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک رحی صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا تمام مومنین کل کائنات کے مومنین کا رزق جو ہے وہ رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ عموماً رمضان المبارک میں ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں پیسے وہی ہیں ہمارے پاس ذریعہ آمدنی بھی وہی وہ ہے لیکن رزق بڑھ گیا ہے اخراجات بڑھ گئے ہیں وجہ کیا ہے کہ حضور پاک علیہ صلاح و السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں تمام مومنین کے لیے رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے تو صرف اتنا رکھیں کہ جس میں آپ رات اور دن کا کھانا پکا سکیں اس کے بعد یہ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے رب کے حضور حاضر ہوں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں سربس جود ہو اور ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہیں کہ جو بھی وقت ہو بس رب کو راضی کر لیں اور ایسی توبہ کریں کہ آج کے بعد کبھی بھی ہمارے سے گناہ کا ہونا تو دور کی بات ہم سوچیں بھی نہ کہ ہم سے کوئی گناہ ہوگا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کس کو کوئی راہ رب منزل ہی نہیں تو بھائی و رب کی رحمت جو ہے وہ زور زور سے پکار رہی ہے کیا میرے بندے میرے پاس آجا یا یو حل انسان معرہ کب ربی کا کریم اور یہ روزے کا جو روزے رکھنے والے کی جو فضیلت ہے جو روزہ دار ہے سبحان اللہ اس کی تو کیا بات ہے یہ حدیث بات کا مفہوم ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے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 میں تیرے بہت زیادہ قریب ہوں کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ صلاحۃ و نے آگے سے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہ بندہ وہ میرے زیادہ قریب ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھتا گیا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 جو تیرے لیے اچھا ہوگا تیرے لیے بہتر ہوگا وہ میں تجھے عطا کروں گا تم مانگ میرے سے تو بھائی یہ روزہ جو ہے آج ہمارے بندے جانا جی روزہ رکھنے سے کتراتے ہیں کہ جی ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہم کام کاج والے بندے گئے دہاڑی کرنی ہوتی ہے دھوپ میں ہم نے جناب محنت مزدوری کرنی ہے ہم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا تو بھائی یہ بات مسلم ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ اپنا کام بھی خود کرتے تھے محنت مزدوری بھی کرتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے آج ہمارے ایمان اتنا کمزور ہو گئے کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا یہ رمضان المبارک سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں ایک کی بجائے ڈبل اور دگنا ملتی ہے اگر ایک کام کرو گے تو اس کا ثواب اس سے ڈبل ملے گا اس سے دگنا ملے گا آپ اس مہینے میں نا ایسی نیت کر کے رکھے کہ ہم نے قرآن مجید جو ہے ہر وقت پڑھنا ہے یہ امام اعظم البنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے امام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں اکسٹھ قرآن مجید کے ختم کرتا ہوں اکسٹھ قرآن مجید ایک صبح ایک شام قرآن مجید ہر روز دو قرآن مجید کا ختم کر رہے گئے اور ایک اکسٹھواں قرآن مجید تراویوں میں سنتا تھا میں اکسٹھ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینہ میں امام اعظم ابو حنی پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ختم فرماتے تھے تو ہم سے تو ایک بھی نہیں ختم ہوتا وہ اکسٹھ قرآن مجید پڑھتے تھے ہم سے بھی ایک بھی نہیں ختم ہوتا بھائی تو قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح تو اس کو پڑھ کے تو دیکھ وہ تجھے کیا کہہ رہا ہے وہ تجھے کیا بتا رہا ہے تجھے کیا کہہ رہا ہے کہ تھی چلنا کس راستے پہ گئے ت نے جانا کدھر گیا اور حقیقت بات ہے میرے بھائیوں آج ہم بڑے ہی غلط راستے پر چل چکے گئے آج ہمارا راستہ جو ہے وہ بڑا ہی عجیب اور سمجھ سے باہر ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جانا کدھر ہے گناہوں کے انبار ہمارے اوپر ہے لیکن فکر ہی کوئی نہیں ہے کسی بات کی سوچا ہی نہیں ہم نے کبھی کہ یار مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا روزہ ہم اتنا آسانی سے چھوڑ رہے گئے اور ایک روزہ جب ہم چھوڑتے گئے نا اس کا ثواب ساری زندگی آپ روزے رکھ لینا وہ ثواب نہیں ملتا کیونکہ وہ تو فرض روزہ کا ہے اگلا رمضان آئے گا تو اس میں تو اور روزے فرض ہو گئے تو جو روزہ ہم سے چھوٹ گیا ہے جو چوک گیا اس کا تو ثواب گیا میں میں خود یہ بات کرتا ہوں اگر میری طبیعت خراب ہونا جی مجھے تھوڑا سانس کا بھی مسئلہ دل کا بھی مسئلہ ہے اگر مجھے کوئی بندہ کہے نا کہ جناب آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو آپ روزہ نہ رکھیں کبھی کہہ دیتے ہیں تو پھر میں ایک ہی بات کرتا ہوں تو یہ اپنی اگر نیت ہم پختہ کر لیتے گئے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہونے والی صرف ایک ہی بات ہے بھائی. ہم نے روزہ رکھا ہے اگر روزے کی حالت میں ہم مر جاتے ہیں اور تو نہیں کچھ ہونے والا نا اگر ہم مر جائیں گے روزہ کی حالت میں تو اس سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے اگر روزے کی حالت میں ہمیں موت آ جائے آپ صرف یہ نیت کر کے رکھیں کہ بھائی ہم نے روزہ رکھنا ہے جو مرضی ہو جائے کوئی مرتا ہے مرے کوئی جیتا ہے جیے ہماری سانس چلتی ہے نہیں چلتی بھائی ہم نے روزہ رکھنا ہے یار کتنا بڑی دکھ کی بات ہے اگر ہمیں ڈاکٹر منع کرے کہ یار تُنہیں یہ چیز نہیں کرنی، یہ, نہیں کرنی یہ نہیں کرنی یہ نہیں کرنی ہم اس کے کہنے پہ رک جاتے ہیں اگر ایک طبیب ہمیں دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ تجھے یہ مرض ہے تنہیں یہ کام نہیں کرنا یہ, یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے تو ہم اس کی بات مانتے ہیں تو یار وہ جو آسمانوں پر رب بیٹھا ہوا ہے اس نے جو ہمیں کافی سارے کاموں سے منع کیا ہے تو ان سے ہم کیوں نہیں رکتے ان سے ہم کیوں نہیں رکتے یار دنیا کا طبیب ہمیں جو بات کر رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ ہے کیونکہ وہ ہمارے فائدے کی بات ہے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 زندگی سوکھی ہو جائے میرے بھائیوں اللہ رب العزت ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو بقیہ رمضان المبارک رہ گیا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مکمل رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ومال یا الابلاغل